Доброго вечора. Ми з України. Нову марку з такою назвою погасили у Хмельницькому. Один, два, три, перша, третя. Цього разу спецпогаження нової поштової марки відбувалось не на території головпоштампу, а біля найбільшого стягу в області після урочистого його підняття. На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику марки обрали українці шляхом голосування у «Діє» та на сайті «Укрпошти». Автором даного ескізу є Анастасія Бондарець. Вона є викладачем, професійним художником. Щодо накладу, це 5 мільйонів екземплярів, 3 – це з літерою М, решта 2 мільйона – це безпосередньо по всьому світу. Зараз ці марки доступні у відділеннях міста Хмельницького і області. Також на поштампі є можливість здійснити спецпогашення сьогодні і завтра, безпосередньо відбитком першого дня. У дендропарку встановили намет, у якому з 9.50 усі бажаючі могли придбати нову марку та тематичну продукцію. Хмельничанин Тарас Михайлів стоїть у черзі, щоб поповнити свою колекцію марок. Каже, колекціонує їх з шести років. Я два варіанти марки: і міжнародну, і українську, звичайно, листівки, і конверт, тому що конверти я також коли колекціоную. Фактично всі, тобто всі, ну, це і руський корабель, і мрія, і всі ті марки, які були, і, крім того, у мене всі вони є. Для справжнього поціновувача марок, напевно, найвдалішої і немає. Тому що кожна нова марка чекає якихось нових сподівань. Жителька Харкова Тетяна придбала у Хмельницькому нові марки, конверти, листівку та кружку. У мене є всі марки, я їх збираю для себе і своїх друзів. Ми переселенці мешкаємо зараз у Хмельницькому. Є альбом, у мене у дитини і ми там, там складаємо марочки. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької філії «Укрпошти» Наталі Усатюк, на продаж нової марки до 1 серпня є обмеження. Не більше двох конвертів та двох аркушів листівок у одні руки. Марки коштують 108 гривень по Україні за один аркуш, в аркуші 6 марочок. І марочки за кордон коштують еквівалент 9 доларів за аркуш. Це десь приблизно в гривнях 330 гривень. Також є конверти, листівки. Після спецпогашення усі, хто придбав конверти та марки, поставили на них печатки першого дня. Поки у Дендропарку здійснювали спецпогашення марки, біля оголов по штампу зібралась черга. Бажаючи придбати доброго вечора ми з України, записувались до списку. – А який номер крайній? – 176. – 171 тут. Це пам'ять, оце, що зараз відбувається, оці, покупка марки Це підтримка нашої держави цими грошима а йде. Ну і це пам'ятка лишається, буде нашим дітям залишатися. – В котрій годині сьогодні прийшли? – В 9.20. – І які ви за списком? – 132. -й. Зараз тільки прийшло людей. До, до 30, -ти. 10 чоловік прийшло, бо багатого немає. Хмельничанка Ольга, 155-та, у списку бажаючих придбати марку. Люди, які перші приходили, то казали, що десь о п'ятій були такі фанати. А О дев'ятій десь прийшла, бо я знала, що їх багато і, напевно, буде нормально. Так, як було з мрією, я її за 40 хвилин взяла. Другу марку, то правда, стояла півдня. Не філателіст, але у мене є всі марки, починаючи з першої. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.